ઉજણને યારો ગુજરાત મેના તમારે તલાઈ ગણાયો તમારું સાવલી ને ગોઠડાના જે લોન ભરવા લાજ છોટા મેલડી માલ્યા મેલડી ના મળી તમારું શું He's referred to as you to okay. go બરાબર બસ ખુબ ખ મે મનકેરો ગોળવો નો તનકેરું તોરણ વુસો અન્ન બે ગળી વાગલું વ્યાલડું જોડજે ખમા તમલા ભાઈ બાપુ <hazard> <virtually> <masterpiece> મારો જોપા એ ભગવાન આવો મારો આ કરો ને ઉતાવરો આવો આવળા કુણ સમય બન્યો એ મારા પરમાર ના માળવા માલ બધું ધન લેવાય ઈ આ મહારાજ આશીર્વાદ કે બરાબર જહાણ પછવા કોઈ ઓંગરી કરી ગયા છે ભાઈ પણ આંગળી આંગળી કરી એટલે પોચું જલવા હવામ ના જાવ તો હું ઝોપડા ના ગાવ્યા અમાર તને પણ કેટા ટેટેલા આંગળી કરી કે હું મહારાજ કટો ને ભાઈ જાવ તારે હાવ હારું હઉ નું ભલું ભાઈ પُوا બક્ટો નું હારું હારું કમા તને પણ હું મહારાજ વાળું હું ખૂબ કમા છે ભાઈ माया ओ माया ओ मिलバルની ગાદી ગવડાઈ કો સિકોતર મોન샹 મૈડા નું નામ રાશુ વાગ ભરું ના મોછ્યા આજ ફેર્યો નામ જ આપ જે મરો ધન ને રાત નો વિશ્વને બરોહ મારી સિકોતર ઉદો હો જેડુ आई आई आई माता माता माता माता माता दरियों में जाओ मारी जाओ मारी हे हा बनी ये येना जेना लेख में तारा जेवी माता મને આ કરી ને ઉતાવરી ઘણી વાર પલણ મારું તો રે ની તે ગંગા નો امیر એ હોનેરી ઘોડી એ પલણ મોડ્યો એ પંતાણે તકુ બોલે ઓ امیر પૂશતા નથી ગાજતા નથી લ્યા અને ઘોડો હડકારી કઈ હાલે રે બાબો સબોતર બાબો હે મા હે મા યસ યસ યસ ફરી જોગી જોવાની વાત છે સારપોસ સારપોસ माँ माँ माँ माँ माँ रोम रोम बापो बापो माडी अर लालजी जे कई लाल तो पूरा ना करो मारू सिकोदर मोहनी नु वे वाल भर ममता नो तू दरियो मारी मा मंगरी पकड़ी हेड़ तू शिखवाड़ो मारी જગત માં તમારા થી ચેતી રહ્યું છે એવો નો મને